واٹس ایپ اب تک کا سب سے اہم فیچر متعارف کروانے کے لیے تیار خبریں ہیں کہ انسٹنٹ میسجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ جلد ہی متعدد نئے چیٹ فیچرز متعارف کرائے گی تاہم اس میں سے ایک فیچر کو اب تک واٹس ایپ کا سب سے اہم اور بڑا فیچر قرار دیا جا رہا ہے ویب انفو کے مطابق واٹس ایپ انتظامیہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے ذریعے پروفائل تصویر کو ایڈٹ کرنے کے فیچر متعارف کرانے پر کام کر رہی ہے اور جلد ہی مذکورہ فیچر متعارف کرا دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتظامیہ واٹس ایپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ورژن پر کسی بھی تصویر یا وائس نوٹ پیغام کو صرف ایک بار دیکھنے یا سننے کا فیچر واٹس ایپ اب تک کا سب سے اہم فیچر متعارف کروانے کے لیے تیار خبریں ہیں کہ انسٹنٹ میسجنگ اپلیکیشن واٹس ایپ